حبيبي عزيزي انتي يا عمري في الفراري تكوني حلالي غير كوني لي عايش غير بوحدي انتي اللي في قلبي غير سامعيني هاد الهدره كاتهمني لكن انتي غير تفهمي ايدك خليها فيدي قلبي في قلبي كيبغي عينيك خلا وقلبي موشن حبيبي إنتي يا عمري انتي هي كتفهم لي عزيزي Motion. I just want to get a list of place. I like how motion. baby, in tea, I'll be. Can't you hear me? I'll be. I'll be. I'll غادي نقول فانش جيبلي قلبي مازال كاين